اذا آه، غادي غادي نقدم لكم فاطمه الهواري مدربه آه يعني كانت مدربه في الرياض تكلم تكلم انا <سؤال> كنتي في دار الشباب ولا في شباب الرياضة؟ كنتي في دار الشباب كنتي؟ كنتي في دار الشباب ديال العرايش ديال دير رجدي ديل علاج دور الشباب الرجدي وعطيتي العجل للسفورت جنالية وقد شكر كذلك أبناء الحي اللي, اللي انتخبوني وكرموني وقد شكرهم جزيلة شكري.